Хмельничанин Павло Хорошенюк веде нас вулицею Подільською в пошуках будинку 14 дріб 1. Тут за 12-тим будинком 22 й та 22-й з дробами. Та саме за квадратні метри в будинку, якого ми не знайшли і де Павло Хорошенюк каже, ніколи не мешкав, йому нарахували податковий борг. Там найцікавіше, що там взагалі немає такого будинку і такої квартири. Ну, о, дівчина потім там з податкової сказала, каже, ой, вибачте, це помилка вийшла. А в цьому будинку на вулиці Інститутській, 14 дрібодин, мешкав син Павла Хорошенюка. Він передав батькові права власності на помешкання, бо виїхав з Смольницьку. Квартиру Павло Хорошенюк, каже, продав у 2014 році та показує завірений нотаріусом документ про продаж купівлю, складений 16 травня 2014 року. Борг, каже Павло Хорошенюк, за квадратний метр проданого помешкання, який додали до площі квартири, в якій Павло Хорошенюк, розповідає, мешкав з 2005 року. Це тут, на вулиці Мазура, 18, 2. Площа, каже, вийшла за межі діючої тоді пільги. У 2020 році, у листопаді, в примусовому порядку, з мене зняли півтора тисячі гривень податкового боргу. Повідомлення про нарахування боргу приходили поштою на Грушевського 40, звідки родина Хорошеніків, 11 років тому вибралася. Туди ж припускає Павло надіслали й повістку до суду. З 2005 року я там не мешкою. Реєстри податкової служби є моя нинішня адреса, чого туди не посилали. Суд розглядав справу у 2020 році, за цей час можна було уточнити адресу. Працівник податкової служби Віктор Чиш розказує, колеги діяли згідно з законодавством. В електронному обліку Можуть бути одні адреси, і коли людина продає, вона тоді якраз відповідно, чи міняє адресу, вона відповідно до податкового кодексу має прийти і сказати, що я змінив свою адресу, я продав житло, чи доручити комусь. І податкова діяла згідно з законом. Юристка Хмельницького центру правової допомоги Орися Підвальна підтверджує. Пунктом 7 статті 70 податкового кодексу закріплено обов'язок платника податків повідомляти про зміну інформації, протягом місяця, з моменту такої зміни. Хмельницька рієлторка Віта Петровська розповідає, саме з такою проблемою зіткнулася нещодавно вона та її клієнтка. Люди живуть роками, це роками, це ж не звідки не береться. До прикладу, 10 років не сплачується податок, а жінка навіть не знала, тому що будинок вона продала вже 10 років тому назад, а їй весь цей час начисляли ці борги. Вони шлють листи, ці листи повертаються назад, і вся відповідальність з них знімається. Це, скоріше, халатність. Павло Хорошенюк продовжує, за несвоєчасно сплачений податковий борг йому нараховують пеню. Платити її, каже, не збирається, навпаки, позиватиметься на податківців. Півтора тисячі е я не збіднію на ті гроші. На моєму місці може бути сотня, тисячі таких самих людей. От, які просто-напросто вирішили що боротися з податкою – це марна справа. Орися Підвальна пояснює, у випадку судового засідання були порушені права Павла Хорошенюка. Звичайно, що були порушені права людини, оскільки не було його належним чином повідомлено, і особа не могла оскаржити таке рішення суду. Таке рішення оскаржується в судовому порядку. Рієлторка Віта Петровська радить частіше навідуватися в податкову особисто. Випадків достатньо, ми їх виясняємо. Моя порада людям просто щороку ходити в податкову, в 103-й кабінет і по своєму коду ідентифікаційному узнавати, що ж там відбувається. Павло Хорошенюк говорить, вимагатиме в судовому порядку не лише повернення стягненого боргу, а й відшкодування моральних збитків. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.